Já ne, já nemůžu vůbec vařit. Tak když mám na to čas, tak jak musím spěchat, tak, tak ne. Já umím uvařit zejména čaj, jinak asi nic moc. Uh, docela rád dělám palačinky, v tom jsem mistr, dokonce lepší než moje žena. Uh, umím. Většinou zapečuju. Uh co doma je, nějakou zeleninu s bramborama, sýrem. Nevaříme maso doma, nekupujeme maso, nevaříme maso. Vařím, je to, je, je to pro mě cesta, jak odpočívat, když už uh, jsem hodně musel celý přemýšlet, a jsem unavený mentálně, ale ne fyzicky, tak pro mě vaření je koníček, nebo je to cesta, jak se odreagovat. Na druhou stránku, když vařím, tak jsem tam tak 6 hodin, a nechápu, jak někdo může vařit do za hodinu. To prostě pro mě je nereálné.